Привіт, мої любі! Це канал BioRavlik. Продовжуємо проходити район Винокурень. Верховний наглядач Кембл. Зараз ми в їхньому офісі. Ось інструмент на столі, за допомогою якого ми зробимо мітку на чолі і зіпсуємо життя наглядачу та вроєротика. Так, це ми читали, послухаємо аудіограф. У нас тут чоловік років 30 стрункий, незвичайне татуювання на обличчі та грудях. Ймовірно, забобонна гірість. Носив якусь промислову маску, коли ми його привезли. Судячи з усього, вкрадено з однієї з китобойних фабрик. Пауза до суб'єкта. Ти один із людей Дауда, чи не так? Зловили нарешті. Коротка пауза. Дай нам хоча б назву до інших. Що не так з його очима? Опіум? Лауданом? До суб'єкта. Ти з нами? Що він робить? Якийсь приступ? Звуки судом. Ми його втратили. Ось воно. Шпилька, захована в одній із його рукавичок. Більш офіційно. Суб'єкт ввів якусь отруту, Наслідки, схоже, були летальними. Ідемо в кімнату для зустрічей. Як нам краще, мабуть, цим шляхом о скоротити звідси можна я вірю що ваша подорож пройшла без пригод я чув що варта погано тримає під контролем бічні вулиці Купа дітей грає в ігросі все. Добре, добре. А ваша племінниця Каліста, чи не так? Я дуже переживаю за неї. Вона знайдеться, мої люди обшукують район за районом. Бідолашна дівчина. Отже, поміняйте отруту місцями в сторону Кембела, змішайте дві склянки обидві з отрутою. Розлийте склянки, відійти піти геть, лишити як є, себто отруєна склянка для капітана Керноу, дядька Калісти. Отже, розлити склянки. Каліста винахідлива, напевно, знайшла безпечне місце, аби сховатись в цьому хаосі. Якщо мої наглядачі почують щонебудь, я піду прямо до вас. Час для напоїв, сподіваюся, ви не відмовите. Я зроблю так, щоб ця справа пройшла швидко, швидше. Замкнено. Мабуть, хтось із слуг був тут. Дай на мені подивитись. Здається, у мене не той ключ. Не той ми нічого, наче тут не пропустили? Ні. Ось він. Тепер, якщо ви приєднаєтесь до мене, хлопці, ми пройдемо. Прийдемо за вами, коли закінчимо. Тим часом розважаєте один одного. Я не розумію, як це стало таким неприємним. О, погоджуюсь, погоджуюсь. Помирає повія раптом це. Вип'єте вина. Це девіанське червоне. Дякую. Що? То тут був. Я повинен вибачитись, капітане. Навряд чи це гостинність, яку я запланував для вас. Що ж, пора піти важким шляхом? Що це було, Кембл. Не зважайте. Це вам пощастило, капітане. Я змушений вирвати з червоного вінтажу. Залиште чоловіків тут, або нам доведеться поділитись з ними всіма. Добре, добре. Поки ми вирішимо цю маленьку суперечку. Прослідкуємо за ними. Цікаво. Куди вони йдуть? От би пацічком пробратися, але я поки не бачу жодного щура. І тут також нема Так, вони спускаються кудись Досі мене не замітили Окей okay. Якийсь цікавий механізм Він торкнувся ока статуї Таємна кімната Так, таємна кімната Кембелла Треба кудись сховатися Залиш з О. Чекай, нас сюди краще Сліпдарт Ах, бачите цю картину? Вважається раннім Соколовом. Щось первісне в ньому. Те, як робота пензля розрізає полотно. Ого, який натяк. Що ви так кажете, Кембел? Я можу сказати, що розбираюсь, що не розбираюсь в таких речах. Дайте мені гарну бойову сцену будь-коли, і я буду щасливий. Фу. Мета обновлена. Отже, Переконайтесь, що капітан Кернов переживе свій візит до Офісу Верховного Наглядача. Віднесіть непритомне тіло капітана Кернов в безпечне місце. Фу. Свято Фуги Читали раніше, тут про розпусту і веселощі, і вживання підозрілих речовин в день, який поза календарем, жоден закон не діє в цей день, а наступного дня чоловіки вертаються до дружин, дружини до чоловіків. Ніхто не висуває претензії щодо попереднього дня, щоб там не було. Його наче не існувало, він анульовується. Глянемо на картину. Тут дуже чітко простежується. Ізометрія Так і є от назва Ізометрія Верховного Наглядувача Тадеуса Кембола. Цікавий термін, тому що Ізометрія — це відображення Метричного простору на інший Таким чином, що відстань між Будь-якими двома точками у вихідному просторі Дорівнює відстані між їхніми зображеннями У другому просторі Тобто, це картина в його справжній ріст 300 монет Непогано, непогано Що тут ще є? Руна Пістоль. Ой, як гарно. Літанія на білій скелі. Ми це читали раніше. Кембл зовсім не святий, а грішний розпусник. Як бачимо, мої дівчатка. Кембл, я не знаю, як діяв мій попередник, але відтепер, якщо хтось із моїх дівчат спробує вас шантажувати, ви відправляєте її назад до мене в золотий кіт. Замість того, щоб самостійно вигадувати якийсь план, мені довелося замінити трьох дівчат за стільки ж місяців. І ви можете собі уявити, що бізнес тілесних насолод не процвітає в цій ураженій чумою дірі, яку ви називаєте містом. Мадам Пруденс. Хмм. Кліп-дарт також, склянка. Е, так, я вимкну музику. О, трішки легше стало. Аудіограф. Ага, їх качка копнутих дурнів у Колдриджі за те, що вони дозволили корву втекти. Хто знає, що може цей чоловік зробити зараз? Хайрем, або лорд регент, як він просить нас називати його зараз, здається, вірить у всі пристрої безпеки Соколова, які він розмістив по всьому місту. А я не дуже впевнений. Принаймні, дівчинку перевезли в безпечне місце. Відвідування її двічі на тиждень дало мені достатню можливість оглянути приміщення, як кажуть. Тож є, принаймні, перевага. Отже, почнемо з того, що занесемо тіло дядька Калісти, капітана Кернолу в безпечне місце е, на карті, так? Стоп. А, от, от, показує, безпечне місце на карті. Добре, можу його поки замкнути, щоб його ніхто не знайшов. Як це закривається? Я не знаю. Тут немає ніяких взаємодій з татуєю. Добре, надіюсь, його ніхто не е, помітить, поки я оце буду бігати. І що сюди ніхто не спуститься. Це прикол? Ти та? Ха-ха-ха, Це дуже смішно. І як мені тепер? Ну, клас, добре. Я думала, він сюди зайде, Їй бо. О, май гада Ей, давай швиденько сюди, спробуємо через другий поверх, а, тебе. Що ж, блін, вас тут так багато ходить. І цей стоїть просто лицем до мене, клас. Добре, я почекаю трішки. О! Добре, і куди ти далі йдеш? Повертаєшся. Мммм? Ти... Окей. Ага, ти ще й сюди йдеш. Цікаво, цікаво, добре. Дуже цікаво. Спробуємо сюди. О, Боже! Так, ти ж мене не бачиш? Є, вибрались по цьому. Не балкончику, а як це? Під вікончику. Можна добратися швидше. Ой, Смиреку, розкажи мені, Смиреку. Чом до тебе так далеко, чарівна моя смереко. Смереку, розкажи мені, смереко. Чом до тебе так далеко, чарівна моя смереко. Що там стоїш? Іди звідси, негідник. Розбійник. Вийди звідси, а цей може обернутись і побачити мене зараз. Можу трошки перечекати. Краю села хатина, загляда в вікно СМЕРЕКУ, А в хатині є дівчина, та до неї так далеко. Ой, СМЕРЕКУ, розкажи мені, СМЕРЕКУ, чом до тебе так далеко, чарівна моя СМЕРЕКУ? Ой, СМЕРЕКУ, розкажи мені, СМЕРЕКУ, чом до тебе так далеко, чарівна моя СМЕРЕКУ? Та ти знущаєшся наді мною Ой-ой-ой, хіба так швидко зараз швиденько. Ну ну ну, давай. давай! І одразу сховатися, одразу втекти. Присядь, присядь! Куди нам? О! Блін. І цей зараз мене побачить, а може і не побачить. О боги! Чого я не можу сюди вибратись, а найби його. О, на цей світильничок можу. Прекрасно. Отже, лишається вернутися до верховного наглядача. Та. У достатньо сил. Та таврувати його оцим спеціальним тавром єретика. Судячи з усього, це дуже рідкісні одиночні випадки, коли таке робили. І тим ще цікавіше попробувати, що ж з цього вийде. Ой, так як ми підслухали з розмов двох гвардійців, що коли робили це одному чоловіку, колишньому члену ордера. О то після цього ніхто з ним не мав права вступати в будь-який контакт, допомагати. Це навіки відлюдник. Підемо знову цим шляхом. Щоденько вниз. Так. Так, що ж це таке? О! поки замкнув двері, ніхто наче не спускався сюди. по суті для нього це навіть гірше ніж смерть тому що уявіть в нього була така висока посада стільки влади стільки контролю а те що я зроблю це буде гірше смерті треба знову пробратись з другий поверх на другий поверх чого ж ти так стоїш ой ой ой у суті його чекає доля без хатька ти йдеш сюди збоченець, збочинець розпуста та да, розходьтесь вже Ах би тебе дітьку сколов ну чого там стоїш як мені пройти тепер раз два три раз два три ось так хіба це дуже небезпечно і ризиковано але його треба саме на другий поверх там кімната для допитів і там ж можна зробити це таврування Їх тут так багато, що мені аж в душі похололо О, Спробуємо, спробуємо, не спробуємо Добре, ми можемо сюди поки що вилізти? Не можемо, серйозно Срав пес переділи гуса, він їде до мене You seriously? О, ми сюди прийшли я думала, що за тілом сюди не можна проникнути. Ну, прекрасно тоді. Прекрасно. Бачите, їх тут багато. Всіх підняли на вуха. У мене ж волосся дебки стало. Хм, можемо так верхом, в принципі, і пройти. Навіть ось так. Через ці шафи. Тут наче нікого. Майже. Ну, давай, сіди. Є. Їх тут багато, ходить дуже багато. Машечки. І тут, і тут, і там. Ходить, ходить періодично хм. ще й двоє зайшло чого так мало треба ще більше давайте вас 10 зайде 20 Це, щоб максимально ускладнити мені це завдання я вже зрозуміла ага вони зараз підуть собі туди а ну давайте так Швиденько закриваємо двері, хопа, хопа, нанести тавро, давай-давай, швиденько Нам треба втекти, щоб нас ніхто не знайшов, не зловив І сховатися! О! Так, забираємось звідси, поки мене не знайшли <гум> О, Боже мій. 에, давайте сюди виберемось. Час. Від чесно я, звісно. Oh, Спробуємо тим же шляхом. Нам завдання, отже, додатково проінформувати Калісту, що капітан Кернел пережив змову проти нього, та вернутись до самого дядька Семена. На задній двір, але ми ще не були на псарні. To Kennels, to Kennelс, треба сходити туди. Я не пам'ятаю, як туди... як туди йти. Варто, мабуть, спуститись вниз. Обережно. Угу. Не дуже розумію, чого їх так підняли на сполох, або вони знайшли якесь тіло, що я сховала а або можливо якусь шаблю це теж типу як ознака-замітка okay. okay. uh. <laughs> я встигла серйозно <laughs> не не замітте це не рахується бо якби була поділка червона то так а там було всього лиш таке біленьке то не рахується от Ідемо до псарні О, неочікувано. Неочікувано. І що тут у нас пише? Сили. Угу, угу. В принципі, ми можемо прокачати темний зір, другий рівень, що будемо бачити предмети корисні, крізь стіни. Угу, супер, хороша штучка. Давайте попробуємо. О, клас! Бачите? Зелененьким позначається. Сюди можна сховати тіло. Непогана ідея. ти ж мені спокою так ходиш тут і ходиш Ну давайте тебе виробимо та сховаємо там де я знайшла ой нічка ось тут, тут, тут. Добре розведення та дресирування гончих, уривок спосібника-дресирувальника гончих собак. З кожного виводку зазвичай буває близько чотирьох хороших цуценят, але ми завжди топимо найменших, кволих. Ті, що залишились три місяці або близько того, смокчуть молокоматері, перш ніж ми починаємо їх тренувати. Спочатку це просто повертати палиці та сидіти на місці за командою, пісяти тільки на дворі тощо. Але до восьмого місяця ми змушуємо їх полювати за ароматичними ляльками-мішками. Це типу манекени, набиті сіном для тренування собак, схованими в чагарниковому лісі, вбивати диких свиней за наказом і натравлюємо на людину у набивному обладунку, щоб вони вчеплювались йому у передпліччя. Наприкінці першого року ми випускаємо тих, хто навчився, і застрелюємо тих, хто ще не навчився. Після цього наглядачі забирають їх, і ми їх більше ніколи не бачимо. За винятком одного разу, ідучи бульваром Клейверін, повз мене пройшов наглядач, проповідуючи про літання на Білій скелі та зло відьмацтва. І, звичайно ж, його собака почала скиглити і виляти хвостом, Ось як я дізнався, що то був мій цуцик, якого я виростив. Угу. Сумно. Монетки. Схованка із здобичу. Олівер, я взяв здобич, яку ми зібрали, і сховав її в сміттєспалювальній камері. Це під мертвими гончими, тому ніхто там не буде копати і не знайде це. Подивись свої настанови. Щоб дізнатись код дверей. І тут в нас берхливий язик, блукаючий погляд і мандрівний розум. Угу. Я вірю, що ти достатньо побожний і розумний, щоб зрозуміти це берк. Цікаво, цікаво. Нічого не пропустила, начебто. А ось ця книга, ми її не читали. Сьома настанова. Уривок із створу, в якому детально описується одне із семи суворостей настанов. Обмежте мандрівний розум, перш ніж він стане капризним і розділеним на частини. Чи можуть два вороги займати одне тіло? Ні, бо перший скерує його в одну сторону, а другий — в іншу. Поки не спіткнуться в рів і не зламають йому шию. Так само дві протилежні думки не можуть довго перебувати в голові людини. Інакше вона стане безвольною і піддасться будь-якій єрісі. Недостатньо сил в мене трішки. Так. Ой, ой-ой-ой, сухайте -ой -ой. сюди. Тоді, що до цього він йшов сюди, де ж він подівся? Найбільше. Таж сховаємо його сюди. Наче не вбила Ой, я вчасно. Це з собакою. мій склад. Тіл. А? А. Інакше навіть не знаю, як туди пробратись, бо їх тут дуже багато. Ще цього треба виробити. Я вас просто усиплю на деякий час і заберу все, що мені треба Який вам такий варіант? Фу! Супер! Тепер ще цього, і цю собаку також треба Оп! Бл... майже Ідеально Сховаємо поки що це тіло Решта всі сплять, окей Занесу його до інших Це я щось пропустила? А, це звичайні болти Мені їх не треба Це прикол, що з часом ці тіла зникають Знаєте, собах якісь гри чи що. Так, ага, це ми бачили, дивилися. Добре, добре. Тепер можна спокійно обстежити ці камери. Оп-хоп-хоп. Оп-оп. Тут гаманець. Монетки Тут що, взагалі нічого немає? М -м, по суті, нічого Ага, сюди так просто не проникнеш А тут що? М -м, нічого Йдемо, закриєм їх назад на всяк випадок Я ж не хочу нікого вбити Так, замкнено І в ту камеру Зараз ми проберемося іншим шляхом Ось так Засіб піро Непоганенько Так що це застригла Не застригла Добре, а тут ми ще не були. Двері на замку, стрибан код. Відкриття кліток гончих. Не використовуйте цю рукоятку держак. Дуже важливо, щоб ви не відкривали цю клітку без мого дозволу. Ненажера хворий і досить темпераментний. Якщо його клітку відчинити, він може напасти та поставити під загрозу будь-кого, хто патрулює розплідник. Підписано майстер гончих Вартон. Ненажера – це, мабуть, ім'я хворої собаки. Я думаю, що так. Угу. Треба бути обережным. Угу, угу. Сейчас почетку подавлюсь. А, вот он. Вот он. Может мы его тоже усыпем на деякий час. Оп. Оп. Вот сейчас, Хворий пес гончий. Ненажера захворів. Я пішов принести ліки для собаки, але тим часом не відчиняйте його клітку. Він схильний до нападів насильництва, і це може поставити під загрозу інших наглядачів у будівлі. Підписано хаундмастер. Це, певно, в принципі, особа відповідальна за утримання зграї собаки, пов'язаного з нею персоналу, обладнання, організації полювання, тощо. Майстер гончих вартон. Але, зрештою, чи так нам потрібно відкривати цю камеру? Дивіться, там нічого немає, по суті, взагалі нічого. Мені без потреби це робити? Я ж не хочу нікого вбивати. Якщо ця собака потім вийде. Я відчиню, мабуть, інші. А, це і так відчинена була. А, вона просто з диркою, я поняла. Ем. То Е закриємо назад поки що. Mm. <ріст> Ой, так відкрито. А що це? А чого воно? Дивно. Ф. Чому Ф не відкривається? А, Ф. Це рукоятка до Ф. Я зрозуміла. А ну, Ф. Ф? Є. У нас тут сім настанов. Суворости, ми це читали вже не раз. І два трупи. Цікаво, як вони сюди потрапили. Що це за люди? Цю монеточку не береться, взялась. Гаманець. Більше нічого корисного. Закриємо, мабуть, це назад, як було. Еф, правильно. О, о! Супер. Так, там патрони в нас повно патронів більше наче нічого тут не заходити угу. три цифри потрібно а ну глянемо нашу книгу і записку що там в нас є стопа угу. ні це не те а ось ось дивіться в нас тут що брехливий язик блукаючий погляд і мандрівний розум угу. ось книга брехливий язик це номер два блукаючий погляд номер один і мандрівний розум сім Два, один, сім. Окей. Так. Ага, пацюки, -пук. пацюки. Ти дивись, ну. Я хотіла їх знищити Щоб вони часом не вбили мені Мої тіла З Кого я там усипила, вирубила Так, щоб без жертв Що тут у нас? Купа мертвих собак О, сліпдарт, це добре Непогано, непогано це можна теж і стоп не то натиснула. О, нормально. Взяли ще Соколовський еліксир здоров'я і більше тут, походу, нічого немає. Все обслідили. Далі, І тут все обслідили, так? мабуть тоді йдемо назад назад до Самуеля так і тепер на задній двір проникнути Мене шукають там Можемо знову в щурика перенесемося. Давай! О, супер. Сюди нам треба. Давай швидше, давай. Ой, треба сховатися тоді швиденько, бо вже картинку плавить. Так трохи. Значить, він скоро перетвориться назад. О, вчасно. саме супер клас. Ой і знову можна в батюка вселитися. Я тут якось пробіжу. Давай ідеально. Так, сюди. Сюди, сюди. Так. Головне, щоб мене зараз не розтоптали. Будучи щуром, я можу померти, до речі, якщо мене розтопчуть. Клас, супер! Ідемо на задній двір. Так, що тут коїться? Вона моя сестра, вона не відьма, я її знаю. Геть з дороги. Ти очікуєш привілейне ставлення лише тому, що ти її брат, вона згорить. Усі відьми повинні згоріти. Бертольд, не дай взяти мене. Клянуся, нічого поганого не зробила. Закри свій брехливий язик, мерзана відьмо. Оп-оп-оп, окей. Оп-оп-оп. У, все добре? Ви з'явились ні звідки. Ми двоє були б мертві, якби не ви. Ми у вічному боргу перед вами. Я повинен відвезти свою сестру в безпечне місце, але спершу я маю знайти спосіб вам віддячити. У двоярисному будинку є сейф, комбінація 2-0-3. що забажаєте, та хай вам щастить. Добре? А цей що, мертвий? Та ні, я ж їх вирубувала. З надійними дротиками вони не повинні мертві, по суті. Так, закину цього. Наче храпить, наче не мертвий. Ой, добре. О, що тут? О, ти ба. Можна сюди проникнути? Що тут цікавого? Оба. Казки для дітей, ми це читали. Ми це читали, це про хлопчика, який перетворився в миксину. Ключ. Так. Маніфест вкраденого. Наступних дітей привезли на ферму Готфрі в очікуванні переходу до Білої скелі. 13-го дня, місяць настіння. Джуд Торн, тут Ада Хар, Грів, Ніколас Рейн. Тут перелік дітей. Розподіл раціону пайка. 12 коринок хліба. Головка сиру кривавого буйвола. 5 банок розсолу мексини. Цікаво, цікаво. Що тут робить лялька? Аманець. Засіп'єру. Що тут робить лялька? Навіть дві. Тобто тут отримували або дітей, або що? Може, це навіть лялька Емілі. Добре, можемо взяти під контроль щура і проникнути через цю вентиляцію. Цікаво, куди вона мене виведе. У, прикольно. Хо -хо, дуже не Дуже час. Не може. Може ми його виробимо? А ну стоп. Ой. Це нормально, він мене не бачить. Не бачить? Добре? А туди він може вилізти, ніяк? Та найби його. Це що таке? А, болти просто, болти. Цікаво, цікаво. Давайте сліпдартом його снодійними. Що понишпорити те, що я тут ще пропустила? Чи, мабуть, що нічого. Так, так, а, це той самий перехід, де ми допомогли цьому брату, сестрою. Ну, добре, закинемо його також в цей бак. До колег. А тут, якщо пройти до кінця, нічого немає. Виходить на ту ж вуличку. На даху, є щось на даху? Нічого, серце, серце, показую, що тут десь є амулет кістяний, є руна і ще один амулет, а на горі нічого, ні, тут нічого немає, можемо і цим шляхом піти, верхом, тут стільки альтернативних шляхів, Просто безкінечна кількість Можна через пацюка, можна через вентиляцію Можна ось верхом через дах Можна вбиваючи, можна не вбиваючи Не вбиваючи, а просто усипивши Вирубувати ворога О, а там що? Цікаво Як туди добратися? Ану, ану Ой, що собачка? А що це таке тут в нас? Розтяжка, цікавенько. А ну ми ось так? Ха! А в нас достатньо цих боєприпасів, елементів. Я чую звук руни. Ух ти! Батячків багато тут. Ху! Клас! Оце розумієш. Тепер безпечно. Можна спускатися. М? Нема більше нікого. Супер. Чийсь гаманець, монетки. Руна. А, не руна. Стіний амолет. Непогано. Що це в нас? Бадьори і зілля дають трохи більше мани. Хм. А замість чого можна це взяти? Максимально здоров'я? Ні, це хороша штука. Ефект сил? Сильний? Ні. Білі пацюки не нападатимуть. Може це забрати? В принципі, яка різниця? Або можна забрати плавання, бо ми вже не плаваємо останнім часом. Угу. Я у нас тут ще є записка якась. Ой. Більше інструментів. Треворе, нам знадобиться ще одна партія інструментів, щоб знищити ці прокляті кістяні чари, амулети. Хоча минулого місяця нам вдалося зламати більше дюжини, з усього крістоля надходить більше, і ці штуки надзвичайно стійкі. Едгар. Тут ще нічого не пропустили. Можна було вибратись через вентиляцію. О, ще якась книжечка. Ситуація із кістковим оберегом. Уривок із звіту до Офісу Верховного Наглядача Джерарда. Мене запитали, чи не повинні ми толерувати володіння простими кістянями-чарами серед населення або амулетами. Напевно, це дріб'язкова справа, просто культурна практика, яку можна побачити на островах. Це ж не так страшно, як створення та бажання більш складних окультних рун. Таке підступне питання. Це дурна відмінність послаблює нашу місію, тоді як сморід чужого стає густішим серед нас. Можливо, як дехто стверджує, наші предки терпіли ці прокляті практики за часів до виникнення нашої сучасної імперії, щоб полегшити життя найнижчих рабів, прокладаючи дороги до цивілізації. Але чаклунство не має виправдання в цю яскраву індустріальну епоху. Сам, чи не в суд над багатьма єретиками, я клянусь, що їхні очі, коли ясність болю забрала їх життя, були вдячні за те, що їх звільнили. Отже, вилазимо назад. А нас повністю максимум. Nice. Показує там одну руну і один амулет. Ага. Добре. Підійдемо через дах, мабуть, поки буде найбезпечніше. А ну, йдемо сюди. А. Я бачила, там відчинене вікно. Нагорі, ось тут. О, ну, як цікаво, це якась радіокімната, тут можна робити оголошення, запаси, книга. Перша настанова. Обмежте блукаючі очі, які дивляться туди-сюди для чогось миготливого, що легко привертає увагу людини в один момент, але приносить лихо в подальшому. Бо очі ніколи не втомлюються бачити, і вони не швидко помічають ілюзії. Людина, чий погляд зіпсований, схожа на викривлене дзеркало, яке проміняло красу на потворність і потворність на красу. Натомість зверніть свій погляд на те, що повчає, і на те, що є чисте, і тоді ви зможете впізнати нечистиві монументи потойбічного, чужого. Сейф. Трішки золота. Нічого особливого. Хм... Почнемо, мабуть, з цього приміщення, аби нічого не пропустити. Повернемося назад. Це не було надто голосно. Вибухові гончі. Бартоломій. Я бачив упряж. Упряж — це набір ременів і простосувань, який ти розробив у своїй майстерні. Якщо ти плануєш прив'язати вибухівку до моїх дорогоцінних собак і зробити з них живі бомби, можеш виключити мене зі свого плану. Я тут майстер гончих, і без мого навчання вони ніколи не зроблять, як ти хочеш. Так, сонні дротики, і також креслення, склеєне гальванічне плетіння називається. Заміна вентиля. Хамфрі, чи не міг би ти подбати про те, щоб цей клапан-вентиль був встановлений у тому маленькому депо біля вантажних доків? Чоловіки бурчать про це вже майже кілька місяців. Ніби по той бік цих дверей було щось цінне, що вони мали б відкрити. Продовжуй вирішувати такі проблеми для мене, і ти зможеш стати моїм учнем. Підписано великий майстер Бартоломій. Ось і Вентель. Цікаво-цікаво. Антична стародавня музика. Уривок із довшого твору. У всьому природному світі є брижі. Брижі – це невелика хвиля або серія хвиль на поверхні води. Отже, є брижі, які ми ледве можемо сприйняти нашим чуттям. Старовинна музика, що пронизує все як фундаментальне структурне правило. Завдяки цьому ви можете творити чудеса, не порушуючи природний світ і не благаючи ласки послуг у недоброзичливих духів, під час моїх досліджень я знайшов шкалу із 17 нот, яка походить від цього явища, і з відповідним обладнанням ці ноти створюють дивовижні ефекти. Не останнім із них є здатність заспокоювати турбулентність, що виникає в порожнечі, яку ми приписуємо чужому. Цікаво, тут на дошці намальована схема, Роботи якогось пристрою, тив'янська руда, музична скринька. Наглядач Хамфрі, я залишу вам примірник стародавньої музики, щоб ви могли ознайомитись з принципами. Я використовую цей останній варіант пристрою Хольгера або музичну скриньку, як її називають. Як ви повинні знати, він створює гармонії, які роблять єретичні енергії або магію інертними через математичні принципи протилежного балансу. Прочитайте книгу, а потім будьте корисними, знайшовши для нас предмет, на якому її можна перевірити. Це місто захлинулося від корупції та забобонів, тому я вірю, що вам не доведеться шукати далеко-довго. Підписано Великий майстер Бартоломій. А ось і ця коробка, ноти, цікаво-цікаво, ще одна руна, музична скринька наглядача. Ми не можемо сумніватися в ефективності пристрою Хольгера, чи математичні краси самої музики, ми бачили її в дії. Проти заборонених практик надто багато разів, щоб заперечувати це. Але питання, яке ніхто не хоче поставити, чи є саме заклинання чорною магією? Ці музичні коробки безцінні, але що всередині? Що тут? А нічого? Засіб п'єро для мене. дротик, медичні трави, руда. Метафізичний містеріум. Містеріум – це будь-який з невідомих елементів, які, як вважають, утворюють існуючі форми матерії або речовина, що розглядається як елементарна або чиста форма чогось іншого. Отже, уривок із довшого твору. Забороненої праці про надприродний ритуал. Кажуть, що ми не повинні бруднити руки, борючись із силами безодні, порожнечі. Мої брати вважали мої дослідження єретичними, але винагорода була неоціненною, безцінною. Я використовував ту саму енергію, що й чужий та його звинувачені послідовники, уникаючи їхньої корупції. У цьому тексті я пропишу подвійний метод: опосередкованість, оскільки нездорові сили потойбічного використовують живу плоть як канал, ми можемо уникнути забруднення, використовуючи натомість плоть інших стримування або обмежування. За допомогою каналів і бар'єрів, ми можемо зосередити ці енергії порожнечі у сирому стані, захищаючи їх від збочених поглядів чужого. Болти у нас максимум, аманець чиїсь, ключик, граната. Щодо арбалетів. Кембелл, спочатку ми подумали, що це чудова знахідка, коли натрапили на кілька арбалетів, якими вбивці турбували наших патрульних. Проте модели, які ми знайшли, бракує. Люди Дауда мають більшу точність і дальність, і я клянуся, що їхня перезарядка швидша. Я пропоную, щоб ми трималися пістолетів і шабель, і розглядали це як урок того, де наші сильні сторони. З повагою, великий майстер Бартоломій. Тут нічого немає цікавого. Угу, угу. Візьмемо цей вентиль, спробуємо встановити його там, де потрібно. Десь біля доків, десь біля води, я так зрозуміла. хона моя Ой-ой-ой Спегла. Кію? You need Нотатка майстерні наглядача. Наглядач Блум. У мене в майстерні готовий замінний клапан вентиль для дверей. Коли ми встановимо його, ми нарешті зможемо побачити, що гнило в цьому складі протягом останнього року. Приходь до мене, коли хочеш. З повагою, великий майстер Бартоломій. Хм. хм. А ну. Так довго. Ага! Стегли! Стегли? Гамелет? Так, цікаво, цікаво. Книга. Заклик до сфер, том перший. Ми це читали? чужий або потойбічний, або потусторонній, уривок із щоденника відомого єретика, вилученого перед стратою. Для більшості чужий – це не що інше, як дитяча казка, яка має навіяти страх перед тим, що виходить за межі сім'ї, громади. Коли я був юним, ми з мамою бігали, переїжджали з одного села чи морського міста до іншого, кемпінг, Табурування в лісі тижнями, завжди з проклятими наглядачами за нашими спинами. Вночі вона розповідала мені про свої сни, про порожнє місце, звідки потойбічний прошепотів їй. З кожним візитом її майстерність зростала, аж поки вона не змогла бачити очима метеликів і відмикати дверний або віконний засув, клямку ззовні будинку. «Я знайду це порожнє місце». Якось ключ, щоб відкрити порожнечу, потрапить мені в руки. З часом я дізнаюсь секрет, і він буде кликати мене так само, як кликав її. Називайте мене єретиком за мої дослідження, затягніть мене до своєї холодної кам'яної камери, чуйте моє тіло і віддайте мене під суд, як відступника. Спаліть моє тіло до тла, але я продовжуватиму шукати царство, про яке говорила моя мати. Це сенс мого життя». Амулет та лист. Потаємне місце, схованка. День 15-й, місяць деревини. Мені вдалося вкрасти один із чар кістяних амулетів, які вони трощили на складі А. Розбити їх, такі красиві та потужні речі. А мої брати гадки не мають, однак вони ніколи не знайдуть мене тут. Сюди ніхто ніколи не прийде. Я можу замурувати двері, і вони мене ніколи не знайдуть. Це все моє. Труп наглядача. До речі, можна було вийти звідси. Мабуть, ми так виберемось назад. А там щось є? Ні. можно было и наверх. Тут Самуэльчик чекает на нас. Угу. А на это еще за место. Так, я когось чула? Тут, тут хтось сходиться, ох. Так, від мене не встиг побачити. Це добре. Багато пацюків. Але більше нічого немає. А, ні, стоп. Зілля піро. Так. Давайте ми вселимось у щора. Oh, yes. Це ми трошки не сюди вилізли. Тут нічого. Отже, треба буде десь сюди. Хочу ще обнижпорити. Що пропустила? Тут ми були. Ти просто почуваєшся розгубленим, от і все. Це даремно. Я хворий. Я відчуваю смак крові. Минуло кілька днів. Ти знаєш, що повинен зробити. Зупинись. Я дам тобі свою порцію еліксиру. Ніси, нітниця. Я не хочу, щоб з моїх очей текла кров. Я не хочу втрачати розум. Не хочу поширювати чуму на інших. Не ставай жертвою невгамовних рук. Я прошу тебе зробити це, тому що ти знаєш мене так давно. Можеш це зробити? Зробиш? Так, мій друже, зроблю. Перш ніж ти станеш плакуном. Перш ніж ти знищиш решту у нас. Дякую. Повернись спиною, мій друже. Декламуй сім суворих настанов. Я зроблю це швидко. Обмежте блукаючі очі, які дивляться туди-сюди, для чогось миготливого, що легко привертає увагу людини в один момент... Але приносить лихо в подальшому Як сумно Він заразився Він був хворий Спробуємо проникнути в цю кімнату Ми ще тут не були Зачекати, коли вони всі вийдуть Ну, ще один. Так, так. Супер. Будь обачний, Бертольд, я знайшов одного з наших братів, який намагався покласти пакунок. У поштову скриньку, щоб його знайшли інші, я вважаю, що це доказ причетності вашої сестри до чаклунства, про яке ви мені говорили. Я намагався його зупинити, але він застеріг, що мене спалять за її злочини, якщо я намагатимусь прикрити її. Ти маєш її попередити, де ви ще зможете ви двоє втекти з міста, перш ніж вони доберуться до неї, твій друг та брат». Ми сумуємо за тобою. Дорогий Гарольд, зазвичай цього не роблю, але я натрапив на лист, який надіслали твої батьки, коли тебе вперше відвезли до Вайткліфа. Пам'ятай, що у нас є правила, аби позбавити тебе від спроби зв'язатись з ними. Ми більше не можемо ходити серед тих, кого прагнемо захистити. І тут, судячи по всьому, починається сам лист від батьків. Якби ти хоч прочитав йому цього листа, хоча твої мотиви можуть бути справедливими, ми знаємо, що він, ймовірно, зараз наляканий, і ми не можемо бути поруч з ним. Синку, ми сумуємо за тобою, нам дуже шкода, що ми не можемо прийти до тебе зараз і забрати тебе звідти, звідки тебе викрали. Будь сильним, сину, ми знаємо, ти побачиш свій шлях. Будь ласка, запам'ятай нас і спробуй знайти, коли будеш вільний. Ми любимо тебе, мама і тато». Минулої ночі, Вінде, минула ніч була чудовою. Я просто зараз у цю мить уявляю твої руки навколо мене і твоє дихання на моїй шиї. Я боявся за наше життя, коли твої товариші-наглядачі знайшли нас. Але ти, як завжди, виявився винахідливим. І ні, я не сприйму твої образи та погрози особисто, бо я знаю, що ти просто намагався відкинути будь-які підозри, які вони могли мати щодо нас. Сподіваюся скоро побачити тебе знову, Можливо, через дві ночі, коли у тебе знову буде відпустка, Даріон. Останнє попередження. Едмунд. Мені стало відомо, що ти знаєш, де мій санктум. Санктум – це рака або святиня, з латині – це священне місце у храмі чи церкві або приватне місце, до якого мають доступ обрані. Отже, якщо я зловлю тебе знову на гарячому за тим, що ти тиняєшся біля статуї Гольгера, Сподіваючись натрапити на когось із моїх гостей і, можливо, зв'язатися з одним із них, я визнаю тебе єритиком і вижену з міста. З повагою Верховний наглядач Кембл. Це все, що ми прочитали. Монетки. Булти У нас максимум. Сейф! Ми знаємо комбінацію, це 203. Гаманець, Соколовський еліксир і сонідротики. Тут більше нікого, так? Начебто, так. Зілля П'єро і гаманець. Так, -с. почнемо з першого. Тут якісь записки. Учнівство. Бартоломій, мені набридло мити ваші підлоги та витирати пил з ваших полиць. Все це в надії отримати ті крихти знань, які ви кидаєте мені на мій шлях. Якщо ви думаєте, що я буду чекати вічно. Так, а друга, от друга. Шановний великий майстер, це стосується того, що мене обрали на посаду вашого учня. Якщо ви не заперечуєте, я був би вдячний, якби ви переглянули мій досвід, роботи за останні кілька місяців. Ви побачите, що я був третя. Великий майстре, минулої ночі у вісні мене відвідав сам Гольгер. Він сказав мені, що я маю робити великі справи для абаства, проганяти темряву там, де я її знайду, допомогти озброїти моїх братів зброєю, яка сягає за межі фізичного і проникає в саме серце чужого». Я думаю, що я готовий до цього завдання. Великий майстре Бартоломі, я був би вдячний, якщо б ви офіційно підвищили мене до вашого учня, щоб я міг працювати з вами повний робочий день. Дякую, Хамфрі. Ти ця бідоська так намучилась цими листами. Книга. Молодий принц Тивії. Ми це читали? Ми це читали. Що тут ще є? Болти в нас їх повно. Глянемо нашим зором. Це ми все позабирали, здається. У нас максимум тих припасів. Ну, йдемо сюди. О, нікого немає. Оп-оп! Оце ми легенько прийшли, називається собака. Собака. Добре. Спробуй акуратно. Звичаї та їжа Морлі, ми це теж читали. Добре, обійдемо її. Обійдемо її. Монетки, монетки. оп, -оп. Шоста настанова уривок із твору, в якому детально описується одне із семи суворостий настанов, обмежте безглузду плоть воістину. Немає швидшого засобу, за допомогою якого можна перевернути та просіяти життя, аніж хижацтво, грабіж, неконтрольованих бажань, яка користь від зустрічі із повією, увага розкутого компаньйона ніякої, який плід такого злиття. Лише смуток народжується, лише бідність, нещастя, множиться. в цих речах живе потойбічний. Оновлення комбінації. Ваймен. Я знову оновив комбінацію на сейфі. Це 2.03. Як скарбник ти повинен переконати, що цього разу це залишиться в таємниці. Не лишай цей лист лежати де-небудь повсюди. Брендон. Як бачимо, він не справився зі своїми обов'язками, якщо я знайшла цей лист. Але, тим не менш, ми і так знаємо комбінацію, вже відкрили сейф. Більше нічого, начебто, нема. Угу. Гляну, чи нічого більше не пропустила. Отже, ми були в тій будівлі. В цій будівлі ми були, правильно, так, М -м, були там, в майстерні. Глянем наше серце, ми зібрали руну і амулет, тут більше нічого немає. Ще туди сходжу, я там не була. Ага, тут просто інший хід. Ой. Можна було ще звідси вийти, я зрозуміла. Так нічого особливого. А де я вийду? А, тут нема щора, щоб вселитися. Цікаво. Якби я через ту вентиляцію пройшла. Якийсь дротик, гаманець. Там щось є. Цікаво. Він не помітить так? Начебто не помітив. Оп! Казиначка, гаманець. Засіп'єро. Добре, йдемо до Самуеля. Може вселитися вщора? Погнали Ой-ой-ой, треба швидше, швидше, швидше, щоб він мене не побачив і зараз вискочиш так оце я вчасно ховаємось у супер що ти Семене Самеля вайп доброго діда сторожа який курить дешеві смертючі сигарети дивиться телевізор і рішає кросворди. Взагалі він хороша людина, це відчувається. Здоров, Корво. Це Самуель. Я тут. Чи нам серце ще скаже? Самуель Бічфорд відправився в море, щоб забути безнадійне кохання. Йому це вдалося? Човняр має добре серце і поважає вас. Самуель – людина проста, але він знає річку Ренхейвен і всі її притоки аж до найменшого рукава річки. У нього багато шрамів, дещо із флегми слизу річкових хрустиків, дещо від безіменних монстрів найглибшого океану. Колись Самуелю дуже хотілося послухати розповіді Гевлока про море, але Либонь-адмірал не такий, як він очікував. Ну і повторюється про безнадійне кохання. Добре. З того, що я чув, Кемпбелл живе досить шикарним життям. Можливо, це не моя справа, але віруючі люди не повинні жити як барони. Ви готові їхати? Так, відвези мене назад до пабу Гончаяма. Добре, вуйку. Поїхали. Місія «Верховний наглядач Кембл. Статистика місії. Ворогів убито – нуль, цивільних убито – нуль, сигналізація спрацювала нуль разів, знайдено мертвих або непритомних тіл – три. Скоріше за все, це саме непритомні, бо я нікого не вбивала, але тим не менш загальний хаос поточний рівень низький. Також додаткові відзнаки за те, що ми нікого не вбили, та за те, що ми як та примара, дух, привид нас ніхто не помітив, нас не було виявлено. Особливі дії. Ми допомогли бабусі Рек заразити банду пляшкової вулиці, врятували Гріфа сміттяра того самого купця-продавця, таврували Кембела як єритика, врятували капітана Керноу та врятували Ельзу від завзятих наглядачів. Знайдено рун 7 із 7, кістяних чар амулетів 5 із п'яти, святинь потойбічного одна із одної картини Соколова. Одна є і монетки. Ну я не знаю, як зібрати всі монетки. Та хай качка копне. Ну це неможливо. Ну, це треба просто лазити всюди навколішки, ніж порити все. Це ж можна з глузду рішитись і стати одержимою цими монетками. Все-таки основне септоруни, амулети, святинні картини я знайшла. Монетки, це вже таке справа десята. Добре, продовжити. Що ж, шановні, ставте коменти, пишіть вподобайки. Продовжимо у наступній частині. Слава Україні! Бережіть себе!